بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات ومع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ حياك الله نسعد مرة أخرى بالاجتماع وبالالتقاء بك وبالالتقاء أيضا بإخواننا المشاهدين وأنا أكثر سعادة بك وبمشاهديك ومستمعيك أهلا وسهلا بكم جميعا بارك الله فيك وفيك بارك إن شاء الله سنواصل الحديث عن المبشرات يا اللهم بشرنا يا رب العالمين بالخيرات إن شاء الله واجعلنا وإياك من المبشرين آمين يا رب العالمين لكن فقط نذكر بشكل سريع ماذا هو عنوان حلقتنا في الأسبوع الماضي فبشر عباد فبشر عباد نعم. نعم نعم هذا من فضل كنا نتحدث في اطار ان الله سبحانه وتعالى يبشر عباده الذين يعني يعني وضح القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فهذه الحلقه الماضيه كانت تعتبر مقدمه لحلقه اليوم جميل لان الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فهناك حسن واحسن فيجمعهما الاحسان جميل، اذا موضوع حلقتنا في هذا اليوم وعنوانها هو ف... وبشر المحسنين وبشر المحسنين الله اجعلنا منهم يا رب امين يا رب نعم. العالمين نعم انت اخبرتني فضيله الشيخ في الحلقه الماضيه بان هناك درجات نعم الاحسان هي اعلى اعلى درجات العباده لله سبحانه وتعالى فهناك اسلام ثم ايمان ثم احسان كما ورد في صحيح البخاري عن حديث المشهور جبريل عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. عن الاسلام ثم ساله عن الايمان ثم سألنا الإحسان فكنا نتعجب يسأله ويصدقه فكان أكبر درجة وأعلى درجة وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنها لك ولكن هذه الزاوية من زوايا الإحسان جميل سنتحدث الشيخ بشكل مفصل إن شاء الله وحول محاور كثيرة في هذا اليوم أهلا وسهلا لكن أعود مرة أخرى لإخواني المشاهدين والمستمعين بأننا سنتواصل بعد الفاصل وفي هذا اليوم بإذن الله مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا عبر الرسائل النصية القصيرة ام اس من خلال الأرقام التي ستظهر على الشاشة وسنخصص كذلك الوقت الأخير من الحلقة للرد على بعض أسئلتكم الواردة عبر ام اس انتظرونا بعد فاصل قصير حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم فضيلة الشيخ ندخل مباشرة في الموضوع تاكر الله وبشر المحسنين هذا هو عنوان الحلقة نريد أن نعرف ما هو الإحسان في البداية أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ارتبطت كلمة الإحسان بالإسلام وبالإيمان فهي تعني المراقبة جميل يعني إذا ربطنا كلمة إحسان بإسلام وإيمان يبقى إذن الإحسان هو, هو كما ورد في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما إذا أطلقت كلمة الإحسان عامة هذا رجل محسن هذا من الحسن أن يصنع كذا، هذا من الأحسن هذا صنع الأحسن هذا كان من المحسنين، إذا هذا على إطلاقه فعل كل ما هو حسن. أي شيء حسن جميل يسمى إحسانا. والعلماء يعرفوه تعريفا لطيفا. والإسلام ظاهر. إسلام ظاهر. ظاهر بعدين يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان مشاهد ثاني مرة ثانية مرة ثانية يعني الإحسان عبارة عن إيه؟ إسلام ظاهر يعني إيه؟ من المسلم؟ هل من سالب المسلمون من لسانه فهذا يعني دي شجرة الإحسان هي الإسلام أن يظهر إسلام ظاهر لي لازم يظهر لأن ليس إسلامك أن تصلي وتصوم لا إسلامك أن أسلم أنا من لسانك ويديهم لأن إن صليت وصمت ولم أسلم أنا لا من لسانك ولا من يدك فإسلامك مدخول فيه أو إسلام مغشوش أو ناقص يعني بلا شك <تصفيق> لا يعني مش ده مش ناقص هو غير موجود هو <تصفيق> تعريفه إيه؟ من سلم المسلمون من, من لسانه, لسانه ويده ف... إذن إذا هاي الشيخ هذه النقطة هذا الأمر يتعلق بالآخرين بلا شك من سلم المسلم من لسانه ويده هو الإحسان كله قائم على الآخر ما, ما, ما كيف اراك محسنا ان احسنت انت الى ما ما, ما ما الجميل في هذا انت يعني. لابد ان تحسن الى نفسك والا يصير الانسان قاصر العقل فكيف لا يحسن لنفسه؟ اسلام ظاهر مع ايمان باطن الاسلام الظاهر هذا لا ين يعني لا ينبع او لا تثمر او لا لا نرى ثمره الاسلام الا على شجره باطنه من الايمان اها اف ان يكون الله وحده لا شريك له، تكون محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبك لكتاب الله، حبك للسنه المطهره، حبك لعباد الله، كل هذا عباره عن يعني ايمان باطن في داخل قلب ينبت عنه او يثمر اسلاما ظاهرا م -م -م -م. من فضل الله سبحانه وتعالى، ارى اعماله علي، اسلام ظاهر وايمان باطن. باطن ثم إحسان. يكمله احسان مشاهد. يعني ما انا لو عملت يعني ايه؟ العدل فقط دائما يعني إيه العدل فقط؟ يعني أخذ حقي وأعطيك حق كما ذكرنا في الحلقة الماضية يعني الفرق بين العدل والفضل بالضبط كده فأنا أعيش دائما في دائرة العدل طيب وبعدين فأين الإحسان وإذا؟ ولكن دائما الإحسان بالنسبة للبشر يكون أفضل لكل من أساء اليك وأن تتحمل أنت, أنت أذى هذا هو أكبر درجة من الإحسان يعني ما صنع <تصفيق> أنت تعاملني بخير فأرد عليك بالخير تزورني أزورك تحسن جواري وانا احسن جوارك. ايضا درجه اخرى طبيعي انك تحسن للفقير تحسن طبعا طبيعي لكن, لكن لكن الاصعب لكن ان تصل مثلا الرحم الكاشح هذه كارثه يعني هذه ليست سهله على النفس الانسانيه، يعني الرحم الكاشح؟ يعني كل ما ازور عمي يقطب جبينه في وجهي. كل ما ازور عمتي تقطب جبينها في وجه كل ما تزور جارك وانا اقطب عليه. فهؤلاء ان احسنت اليهم هذا هي درجه الاحسان الكبرى. لماذا؟ لماذا؟ لان اي عمل ضد هوى النفس هو عمل صالح. لا تامرك النفس بخير ابدا. ابدا. لا مش ممكن. فانت ضد هواها. فاذا احسنت يقول ربنا وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ طيب احسنت انت الى فلان الذي اساء اليك. عارف الاحسان بيعمل إيه؟ يصير هو اسير احسانك. فيبدأ تقلم في اظافر الشر نحوك بعد ما كان يعني سبحان الله العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب اعداءها والعلماء يقولون يعني, ل ل يعني أن, ان الف صديق ليس بكثير ولكن عدو واحد هذا كثير ففيه ناس من غبائها تنزع وتقلع شجرة الاحسان وتعدد اعدائها. ده اللي هو يفتح على نفسه ايه؟ ابواب جبهات أب... كثيرة. كثيره فانت ايه؟ خلي العدو عدوا واحدا، لذلك قالوا لابراهيم بن قتهم طب انت يعني إيه... لا ليس ابراهيم بن قتهم عشان بس حاتم الاصم مع استاذه شقيق، لان نعم. في اخوه واخوات يا ربنا يهدي الجميع يترصدون لاخطار العالم. لما نقول العالم الفلاني او العالم الفرن. ما فرقت يعني عموما الحكمة. احنا احنا مقصدنا في هذا البرنامج الشيخ أن نوصل العبرة للناس أن نوصل الموعظة الفائدة أحيانا ربما أنا الشيخ أو أنت مثلا من غير ما نقصد نبدل في اسم من أسماء فهذا أمر توقع في ساعة مفي بشه مفي بشه. طيب آه... حاتم الأصم كان استاذ تلميذ لشقيق البلخي ثلاثين سنة قالوا ماذا استفدت مني قالوا والله استفدت منك أمورا ثمانية فقط فقط أنا مش أقول ثمانيه لأن لا وقت له لكن نفردها مرة أخرى نذكر يعني الناس ما, ما, ما, ما يراقب قال رأيت أن كل واحد يعادي قريبا له أو ندا له أو حاسدا أو محسودا ونظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت أن القرآن يحثني على عدو واحد قال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذته هو العدو الأساسي فلما قهرته صرت محبوبا عند الله وعند الناس. يا سلام جميل. يعني هو صاير ايه ما جمع كل الاعداء قال مين العدو هو اصل ممكن يعني عدو؟ واحد يحسدك والله الحاسد هذا لا يضر الا نفسه قال الشافعي: ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى لي ما وهب فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. صحيح. إذن الحاسد ضر نفسه، والحاسد عنده مشكلتين. مصيبة الحاسد نفسها ومصيبة أن يرى النعمة عليك. <تصفيق> يعني, يعني عنده كارثتين من ناحية. يبقى, يبقى يعني نحن. يعني والعياذ بالله يبقى نارًا،, نعم. ناراً والعياذ بالله لأنه هو هو أصلاً كل ما يرى يعني جديدًا عندك مصيبة. علاوة على مرض الحسد أساسًا. طيب، فلما أنت ترى ترى يعني حاسدًا، يحسدك في في مال، في علم، في كذا، في كذا. لن يضرك إلا أذا أو لن يضرك إلا بإذن الله خلاص واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إذا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك, عليك. رفعت الأقدام وجفت الصع إذا القضية هي إيه يبقى... لو أنا لو رجل عاقل نبيه مسلم ذكي والمؤمن بطبيعته كيف فهم فصل... وأقول أنا من أعدائي لا. أعدائي هو الشيطان هو عدوي سواء شيطان الانس او, أو شيطان, شيطان الجن وما هو الشيطان؟ هو الذي يغوين يغويني وياخذني من طريق الاستقامه لطريق الانحراف ياخذني من طريق الهدايه لطريق الضلاله ياخذني من الذكر الى الغفله ياخذني من الاستقامه للانحراف ياخذني من من الكلام الطيب الى الكلام القبيح ياخذني من من مجمع المسجد والقران والعباده الى مجمع اخرى هذا هو الشيطان الحقيقي او العدو الحقيقي نعم. فاذا اتخذته عدوا خلاص ظهر على الايه الاحسان اسلام ظاهر يقام على يقيمه ايمان باطن يكمله احسان المشاهد يعني احسان المشاهد مشاهد. يعني مشاهد. كل ما شوفه قوله والله ما شاء الله عليه الله اكبر يعني سبحان الله العظيم يصنع الخير ولا يريد ان إيه؟ أن يعرف عنه احد كانت ما قلنا الصحابي يخادع زوجته ليلة يعني يخدعها كما تخادع الام وليدها فيقوم من جوارها يصلي كي لا يشعر به احد من الله يا الله يعني حت حتى الاخلاص حتى مع زوجته ما يريد ان زوجته هذا الاحسان ليه ليه لان الزوجه لو عابت مثلا انت تخرج كل شهر كان ممكن يدخل انت عندك شويه رياء ممكن تقعد تدردش معاها مره <تصفيق> يا شيخ انت ما تعمل خير كيف انا على خير انا اسخ أخر... لكن لو عملتها حتى مع الزوجه حتى شف. مع اقرب المقربين طبعا طبعا لان لان دي علاقه بينك وبين الله ولذلك هذا الكتمان العمل بالذات اللي هو الصدقات السر لأن احنا عندنا العلانية ينفقون أموالهم هي سرا وعلى السر هو الصدقة والعلانية الزكاة لان ما خذ يا فلان خرج هذه الزكاة لان لما حتى اشجع هذا امر آخر. فرض وواجب هذا امر لكن الصدقات السري حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه هذه ايه من السبعة الاول الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فانت لما عايز تعمل خير يعني خبئه يعني ايه مخبئ سبحان الله فهذه هي لمحة عامة عن تعريف كلمة الاحسان طيب شيخ في نقطة انت تطرقت اليها وما اكملت الحديث عنها مم. مم. ان الاحسان او الشخص المحسن غالبا ما يستعبد او ما يعني يملك أيوة. الشخص الاخر فلطالما استعبد الانسان احسانه قال شاعرنا احسن الى الناس تستعبد مودتهم فلطالما استعبد الانسان احسانه أحسان. يعني الاحسان ده عباره عن ايه؟ شبكه شبكه صيد يعني الشبكة شبكه نعم. مؤلفه يعني, يعني يعني يعني عباره عن ايه؟ عن عن فخ تصطاد به ها قلوب الناس جميل يعني هي خ... اه هي لخيرة الدنيا والاخره. يعني انت لما شو... إن... يا يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه، فصدق انه وقع في فخ المحبه اذا جاز التعبير. جميل جميل. وقع في فخ فلما يقع في فخ المحبه لان انت ايه زرعت اصلا هذا الفخ بالخير. وفخ فخ الاصطياد الخير. زي اللي بيصاد الفراشات الجميله. لا, ف... ص... لا لا تدخل في الا فراشه ملونه جميله سبحان الله، فانت تصطاد قلوب الناس الخيره بما تصنع من من من من إحسان، سبحان الله. أما واحد لما يقول هذا أرد علي بالسوء، وهذا أكيد له الصعصعين، وهذا ضربني قلم اعطي اثنين، وهذا أساء إلي أسيء أنت صرت مثله. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله قالوا يا, يا ابن عبد العزيز إن فلان وفلان وفلان، سيدنا عمر بن عبد العزيز، شربوا الخمر، أقم عليهم الحد. فقال فلانا كان بينهم وكان صائما قال به فابدأ لماذا؟ لأنه جاب النص الآية فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثنا إنكم إذا مثلهم فأخذ النص أنت قاعد يوصيهم ليش ان تنهض أو تترك الله المجلس الله يرضى عليك يعني مش حد قيادك مش حد يعني ماتك ما مسدس ولك يعني ها ان لم تجلس انا قتلت مسألة اخرى يعني حتى اذا مرتقيت لدرجة النصح والامر المعروف اترك المجلس ده بالاتشوف كله العلماء كلام خطير يقول من كان في معصية مضطر يعني واحد مثلا موجود رئيسه في العمل وهو قاعد غصب عنه فمن كان في معصية وانكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها ومن كان بعيدا عن المعصيه وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. لان الاعمال الاعمال منسوبه على ايه؟ او متصله بالنيه قائمه على الايه؟ على النيه. فالاحسان ده عباره عن يعني اسلام ظاهر يبدو عليه يقيمه يعني ايمان باطن داخلي نعم. وبعد وبعدين يكمل يكمله هذا, يكمل هذا الاحسان المشاهد. المشاهد. طيب ده يعني نظره عامه على الاحسان. جميل. طيب فضيلة شيخ آه يعني ننتقل بعد ما عرفنا الإحسان الآن وتعرفنا عليه وتحدثت أيضاً عن بعض الجم الجوانب الجميلة في الإحسان اه هل هناك درجات لهذا الإحسان أم هو, هو إحسان طبعا. واحد؟ هذا هذا ما شاء الله في أول شيء بس عايزك ايه تكون يعني تاخد بالك معي لأن أنت تنوب عن تنوب عن المشاهدين <تصفيق> <تصفيق> في فيه إحسان في النية والأحوال النية <تصفيق> النية الداخلية أو اول شيء اللي يقولوا الاحسان في القصد ايه الداخلي ثم في الاحوال ثم احسان في الوقت وده كلام عالي كلام كبير على الشرح ولا ولا مش شرح لا اكيد أكيد, أكيد على الشرح طيب. تعالى للاحسان في القصد يقول ابن قيم الجوزية وهو طبيب قلوب دايما لما تقرأ ده كلام ذلك والمشاهد يولي اصلا أنا أمير لأسلوب ابن القيم لأنه أسلوب فيه رقة. الإيمانيات والروحانيات. يعني كلام فيه لغة قلوب. يختلف عن شيخ ابن تيمية. ابن تيمية علامة. ابن تيمية فقيه، نعم. فقيه الأمة، شيخ الإسلام. لا لا يشق له غبار. ولكن كان في ج... في أسلوبه جفاف لأن الحق دائما ثقيل. لكن ابن القيم الجوزية تلميذه كان رقيق الحال لأن كلامه قلبي. يعني كلامه كده خارج من, من, من القلوب اه فكان يقول لك ايه؟ الاحسان في القصد بتهذيبه علما يهذب القصد علما بالعلم يعني هشرح هذا الكلام بتهذيبه علما ثم ابرازه عزما جميل. ثم ابرازه عزما ثم تصفيته حالا نترجم هذا الكلام العربي علما وعزما وحز... وحالاً. وحالا تمام؟ مم. طيب يعني تهذيبه علما؟ ما ينفعش القصد يكون عن جهل لما تلاقي واحد بيطوف حوالين الضريح هو قصده ايه؟ المحبه هو يحب هذا صاحب القبر لكن لكن لكن هل هذبه هل, هذبه هل هذبه هل هذبه علما؟ ابدا لم ياخذ العلم انما يطوف حول الايه؟ حول الكعبه لما يعمل كده بإيه ايه؟ يبقى خرج عن العلم يبقى لازم يستشير صحيح لازم ايه؟ يروح لاهل العلم يقول لهم ها ينفع ولا ما ينفعش؟ يهذبه علما ثم يبرزه عزما قصده دائما ان يكون عنده عزيمه وهمه مثل نصرة الدين الله يقول طب انا انا خدمت الاسلام ايه اليوم؟ ها؟ طب اولادي مين الاولاد يا اخي هيقدموا زي ما عملت امراه عمران. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني ايه؟ يعني 100% ابدا ما فيش لاي حد تاني فتقبل مني انك انت السماوي فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت او في قراء بما وضعته وليس الذكر الانثى في خدمة المسجد واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ايه اللي حدث اللي حدث كان اليتيم في بني اسرائيل ياتوا له بالكفيل فكانوا اهل الخير في ايامهم كان لسة بني اسرائيل فيهم من الخير فكانوا يتقدم يعني من يتقدم ليكفل هذا اليتيم ليأخذ ثوابا فلما يتكاثروا يعملوا قرعة يضربوا ايه سهل يعني سهل جيبوا قطع خشب في الخير في الخير يا سلام سبحان الله وهذه وهذه لنا جميعا يعني نجيب قطع خشب وكل واحد يكتب عليه اسمه حسن عمر خضر محمود وهكذا صح وألقوها في الايه؟ في البحر ألقوها في البحر الميت تمام؟ مم. وبعدين الخشبة اللي هي مكتوب عليها اسم القدح هذا لما يصل للأول هو, ال... هو ده اللي يكفل الفائز اللي يكفل ايه اليتيم او اليتيم سبحان الله وما ان كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يعني القضيه تنافس و... فلم اه فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما, بما وضعت وليس وضعت وليست انثى كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ايه اللي حصل؟ فتقبلها ربها بقبول حسن دخلنا الاحسان اهو فتقبلها ربها بقبول قبول يعني شوف الله لما تقبل بس. الله اكبر تقبلها تقبل من مريم وتقبل ايضا دعوه امها قد يكون تقبل مريم وقدم. وتقبل دعوه امها وهبتها لله سبحانه. خلاص فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا ثاني مره اخرى يعني قبول ايه حسن. حسن ونبات ايه حسن, حسن. حسن سبحان الله وكفلها زكريا مش جاب لها اي كفيل كفيل ياكل مالها وصي ياخذ اموال اولاد اخيه واولاد اخته لا انما كفلها ايه؟ زكريا نبي رسول يا الله, الله, الله خير من الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا م... يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء وغير احسان انا عايز بس اتكلم عن الاحسان في درجه العباده ان مريم وهي صحيحه البدن هكذا في فتوه شبابها وهي بنت في قوه الـ الـ الـ الـ الشخصيه وقوه الـ الـ الـ الـ القوه الجسديه يأتيها رزقها رغدا يأتي زكريا يجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء فاكهه تشتاء في الصيف ان لك هذا فما فما كلفها رب العباد بعمل وانما يأتيها الرزق ايه من عند لها الله كده الله اعلم ملائكة تأتي المهم يأتيها الرزق كده لما كانت وهي تضع سيدنا عيسى كانت في اضعف في حالاتها. صحيح. الوالده لما تضع عايزه امها واختها وعمتها وخالتها. صحيح. واحيانا يعني ام زوجها يعني اذا رضيت عنها يعني ما شاء الله. الحمد لله. تبقى الا يعني طبعا وهي كامها طبعا. اكيد. فا. واحيانا الشيخ هاد... تحتاج الى مستشفى وطبعا يعني على... يعني اقصد الى مجموعه سبحان الله. كيف تكون ضعيفه في الله يرضى عليك. تيجي في الضعف ووضعت. وبشرها من تحتها لا تخافي ولا تحزني ها قد جعل ربك تحتك سريه بعد هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك طيب بالله عليك وهي في هذا الواقع ان ان النفساء النفساء المراه التي وضعت الان اضعف اضعف خلق الله صحيح بعد اضعف حاله من حالاتها اضعف من اي حاله في في, في تاريخ حياتها في هذه الاونه يقول ايه هزي اليك بجذع النخله ها ساقط عليك رطبا جنيعا، لا الرطب طبعا فيها نوع من الانزيمات بياخذوه كده ويضيفوا بعض الاضافات يوقف النزيف عند المراه بعد الولاده، ما علينا في قضيه الاعجاز العلمي لكن يعني هي طبعا انا وجوده واحترمه ولكن القضيه ان بس ايه من الشاهد من القضيه الشاهد يعني. من القضيه فالقضيه ان ليست ان يعني خالق الاسباب هو الذي يسل لعباده اسبابها. صحيح. فشوفوا النظريتين هناك كانت في قوتها وفي شبابها ما كلفها ابدا ولكن هنا ياتي ليكلفها ليظهر ان الاسلام قيمه العمل طيب شيخ هنا في المساله الثانيه الله عز وجل كلفها بان تهز الشجره اه, آه،, آه،, آه،, آه، جذع, النخل، جذع النخل وهي لن تهز أكيد جذع النخلة ما يعني لو لو اجتمعوا عليها الرجال لن يهزوها. ألف ألف رجل ولا ليظهر لنا قيمة العمل كما ذكرت. تمام تمام وأيضا حتى موضوع الاتكال ومش اتكال. تمام تمام طيب في المسألة الأولى وفي حالة لماذا كان الله عز وجل يرزقها ويأتيها بالرزق وهي جالسة؟ ما كلفها لا لأن لأ لأ القضيتين لشخص واحد. في ارتباط. ارتباط كبير ليه؟ لأن أنت يا عبد الله مهما تطرق من أسباب ها فانت انما ترزق بحول الله وقوته لا بعملك العمل ده سبب لكن ليس منتجا لمسبب لا. بمعنى ايه انا في بطن امي اكل عن طريق ايه الحبل السري. صحيح لا؟ صحيح طيب بيصل غذائي كيف كامل 100% لا في لا يحتاج الى هضم ولا يحتاج الى ايه ولا ليس له فضلات ابدا تمام ولا يحتاج الى تنفس طيب ليه الذي يعطيك وانت لا تتحرك وليس لك علم ولا عقل ولا بصر ولا سمع ولا حركه ولا شهاده ولا اجازه علميه رزقك يا عبد الله وانت في بطن امك ولما تخرج بقى تظن ان ايه انت اللي عملك هو ايه تبقى قارون النزعه تقول انما اوتيته على علم من عندي تناسهرت انا تعبت انا حصلت الشهادات حصلت الاجازات انا ذكرت انا وصلت الليل بالنار انا سفرت عملت دراسات جدوى انا عبقري زماني انا سبحان الله انما انا انا وانا, أنا وأنا, وأنا, وأنا, وأ... وأنا هل انا بتاعته تكبر قالوا لا تعالى انت في بطن امك سبحان الله العظيم ولذلك يقال في كتب التفسير يا كريمي لما خفت عندما نقر الخضر خرق السفينة قال يا رب خفت ان نغرق قال يا كريمي ومن الذي نجاك عندما امرنا امك ان تلقيك في التابوت فتخذفك في اليم يقذفك اليد يلقيك اليد يوقيك بالساحل يا سلام. فأخذك عدو لي وعدو لك يا سلام. من الذي حماك؟ قال أنت يا رب قال أحميك صغيرا وأولي وأمنى عنك حمايتي كثيرا ماذا مثال لكل واحد فينا عشر أما نعبد الله على الإحسان إزاي ما هو داعي باتنا على الإحسان ما نرجع تاني لقضية الإحسان أه. لأن هو المحسن سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا رغم أننا ما قدمنا شيء سبحان الله, الله. قبل أن يعني نقدم وهو, يعني وهو يعطينا ويحسن هو إلينا وبالله عليك أنا الذي مش النوم اخو الموت؟ نعم الله يتوفى انفس حين موتها والتي لم تمت نعم. في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، طب بالله انا لما انام من الذي يشغل هذا المخ او هذا العقل الذي يقول له ضخ الدم من ناحية الفلانيه، ضخ الدم من ناحية الفلانيه والتنفس شغل نفسه. شغل الجهاز التنفسي، شغل الجهاز الدوري، شغل بالعكس ده انا اكل ثلاثة أربعة كيلو الله أعلم أو أكثر أو أقل وأنام سبحان الله والمعدة تعمل تغض النشويات لوحدها بطريقة والدنيات لوحدها، والسكريات لوحدها، والسوائل لوحدها، والحر لوحده، والحلو لوحده، والحامض لوحده، لا اله الا سبحانك يا خالق. فدي نعم، هذا من من افضال احسان الله علينا. ولكننا لسنا من الشاكرين. سبحان الله. الله المستعان. طيب شيخ يعني هذا الاحسان يقودنا الى نقطه اريد ان تكملها. هذه الانا وانا وانا ما لها مجال ابدا، الله عز وجل يحسن عليك من قبل أن تتاح لك الفرصة بالعمل ما هي كده يعني إن الإنسان لا طغى أن رأاه استغنى رأيه استغنى بإيه بعقله وعلمه سبحانه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليدا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس م. إذا الآن م. العلماء لا يستطيعون أن يتنبأوا بالزلازل مين اللي أقوى من العلماء مين اللي أقوى من جهاز الاختر مين الكلاب والقرود والحيوانات؟ تهيج الايه؟ الحيوانات وطيور حديقه الحيوان قبل الزلزال وتنبح الكلاب. الله يبقى في اجهزه عند هؤلاء يبقى دول اعقل وربما اكثر عقلا وادراكا من هذا الذي يدعي العلم ويدعي المعرفه، لانه ان لم يربط علمه بالله صار جاهلا. اذا لا فضل الانسان الا بفضل الله واحسانه بس. فده اول نوع من انواع الاحسان في القصد. تحسن فهمت هذه؟ فهمت. يبقى ايه؟ تمام بتهذيبه علما، ها؟ وإبرازه عزما، لازم يكون إيه؟ يكون بارد، وبعدين وتصفيته حالا، يعني إيه؟ يعني حالتي مع الله أننا إيه؟ مع مقادير الله سبحانه وتعالى، أنا بالضبط زي ما ايه أقول إيه؟ إحنا كلنا جنود في جيش الدعوة إلى الله، طب نعمل إيه؟ أسير حيث حيثما أسير وأقف حيثما يوقفني فانت كالجندي من كان في الساقة فهو في الساقة ومن كان في المقدمة فهو المقدمة يبقى كده يبقى انت ما ايه ما شوف اختار الا تختار ودبر الا تدبر فربك يخلق ما يشاء ويختار لماذا؟ لانه يختار لك ما ينفعك ويفيدك ولكن متى لا بطريقتك ولا بتوجيهك ولا بعقلك طيب شيخ انا اخشى ان نقع في شبهة او في مسألة ربما يعني طرحت من قبل كثير إذا لا أعمل لا الله عز وجل يختار لا لا لا قال قالوا إذا كان كل من قد أعملوا فإنما كل ميسر ما خلق له الله هو هزي إليك بجزر النخل دي ازاي؟ السعي إن أمنا هاجر بين الصفا مرة تحت بند إيه؟ صف النبي صلى الله عليه وسلم للجيش في في في, في بدر و يعني ورد من الابار المحيطة باربادر ثم بعد ذلك آه يعني من كان له حق له ثم بعد ذلك يخف ليدعو الله رب العالمين كنت هذه اسباب صحيح. بالعكس ده المؤمن هو قضاء الله وقدره لانه يعمل ومع العمل يأتي الخير انت بس اقبل اسباب اقبل اسباب بس. هو ربنا لما يفتح للباب للدعاء عارف ليه إيمان. لان الله سبحانه وتعالى عندما اراد لك الاجابه فتح لك باب الدعاء. يا سلام يسر بس لك بس العب العبد يستعجل العبد يستعجل ويظن ان هي كده القضيه انه لابد ان ياخذ ما يريد بالضبط لا ده هو يعني يعني زي ما بيقول ايه ما قل وكفى خير مما كثر واله قليل يكفيك خير من كثير يطغيك قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه يبقى الله عز وجل هو الذي يغني ويفقر. بس إيه انت عليك الاسباب هذه دي ايه؟ تصفيته حالا. يبقى اول درجه في درجات الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاحسان الـ ايه؟ الحسن. اللي هو اللي هو الاحسان في القصد. ما هو الاحسان في القصد؟ اول شيء تهذيبه علماً. علما ان اهذبه علما، ان ابرزه عزما، ان اصفيه حالا. جميل. اذا بقي من درجات الاحسان اللي ذكرتها الان درجتين طيب. نتحدث عنهم بعد الفاصل. توكل الله. اذا مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد بعد الفاصل وسنعود ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة اخرى في حديثنا في هذا اليوم حول عنوان وبشر المحسنين وتحدثنا قبل الفاصل عن درجات الاحسان فضيلة الشيخ وذكرنا القصد اه تمام وشرحناها طيب ناتي للأحوال يعني الأحوال؟ أنت ليك لك لسانان لسان مقال ولسانه حال لسان ما قال أن تقول لي أنا سوف أذهب إلى المكان الفلاني. لكن أقرأ على وجهك أن حالك لن يذهب. يعني المسافة تأخذ من هذا المكان المكان الذي سوف تذهب إليه ساعة. وأنت باقي يدك نصف ساعة. وإن لم تلحق هذه النصف ساعة المصلحة التي أنت ذاهب إليها قد أغلقت أبوابها. خلاص؟ إذا حالك فت... يقول بأنك حالك يذهب. تقول إيه لسان آه ف... فده إيه في الأحوال. ولذلك قالوا ايه قالوا ان أن ال ال ال الاحسان في الاحوال ان تراعيها غيرةً تراعيها غيرةً يعني ايه يعني تغار ان تكون النية لغير الله تغار ان تكون النية لغير الله ازاي قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بينما, بينما انا في الجنة رأى رؤيا يعني. واذا بجارية تتوضأ على شاطئ نهر بجوار قصر قلت لمن الجاري يا القصر قيل لرجل من قريش قلت أنا من قريش قيل لرجل من أصحاب محمد قلت أنا محمد قيل لعمر بن الخطاب فتذكرت غيرته فوليت قال أمنك أغار يا رسول الله إذن قضية الغيرة هذه أن أن تكون مصححة النية النية الحال بتاعك يكون حالك قائم على إيه على أنك تغار أن يكون هذا العمل لله فقط بس بس هذه غيرة مؤمن وهذه غيرة محمودة مش غيرة أن واحدة تغار من الزوجة الثانية واللي يغار من من صديقه أنه تفوق عليه في في في في العمل أو غيره وأن تسترها تستر هذه الأحوال يعني تسترها بإيه؟ بأن تعمل الحال وتحاول مثلا ان إيه لا تظهر أنك عملت شيء يعني بيعني حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه يمينو. يعني ت... هذا ستر تستر الحال اذا شيخ كيف اوفق بين ما ذكرته بان حالك يقول بانك ستفعل ولا تقول ان تستر الحال كيف اوفق هو لا الحال ده لا يقراه الا صاحب حال حالك <تصحيح> لا يقراه الا صاحب حال اشرح لي يا شيخ يعني <تصحيح> يعني, <تصحيح> يعني <تصحيح> <تصحيح> آه الله يرضى عن عن انس وهو ذاهب لمجلس عثمان بن عفان وقعت عينه على كعب امراه فلما استوى المجلس عثمان غير ادخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا قلت عجبا اواحد بعد رسول الله؟ قال كلا انما هي فراسه المؤمن ويقال ان واتقوا فراسه المؤمن انه يرى بنور الله ولذلك ولذلك في في فيما في يروى عن سيره علي وعمر رضي الله عنهما ان يقول اشتقت لرؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام فدعوت الله ان اراه في الرؤيا في في خلافه عمر. قال فرايته في الرؤيا في يده طبق رطب. عليه الصلاه والسلام. فاخذ واحده وضعها في فمه، والثانيه وضعها في فمه. فاستيقظت من الرؤيا واجد حلاوه رطب رسول الله في فمه. يا سلام. فقلت ابشر بها عمر. لان الانسان لم يرى رؤيا طيبه، لا. يبشر بها إخوان بها نعم. فلما ذهبت رايت الصلاه اقيمت. قلت بعد الصلاة دخلت جارية بيدها بعد الصلاة طبق رطب فجلس عمر يعطيني واحدة اول واحد يعطيه علي والثانية في فمي فوالله اجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤية في وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة وانا اشتهي من الطبق رطبا اخرى فيقول لي عمر يا علي لو زادك الرسول لزدناك يا الله كيف <تصفيق> ايوه ايوه دوختني شيخ مره اخرى <تصفيق> يعني هل عمر بن الخط علي اخبر عمر؟ ما اخبر هو ما ما راح أخبره. الصلاه اقيمت فصار بعد الصلاه فعمر اعطاه واحد وبعدين الثاني وبعدين قعد يوزع عمر علي يقول يا سلام علي يقول يا الله اكبر ده في نفسه والله ده زي حلاوه رطب برسول لسه يعني الرؤيه عمر فلما هو بيتطلع قال يعني علي لو زادك الرسول لزدناك يبقى هذا صاحب حال احوال نعم يقرا ايه؟ يقرا حالة من امام ها سبحان الله بك العضي حين الشيخ هنا انا اسأى اواحي بعد رسول الله إيه انما هي فرصة الباب <تصفيق> يعني هذه يعني هو عمر لما نادى على سارية ها اواحي بعد رسول الله صحيح صحيح كده. ليه ليه لماذا لماذا لان العبد لما يترك الدنيا يطلع يخرجه من قلبه يعني يحصله امره <تصفيق> الامر الاول يضاعه الله في يده لانه خرج يجعل غناء ايه بين عينيه لان غناء اصبح في قلبه نعم. اصل الدنيا بتدخل في القلب يصير فقيرا فخرا متقعا وان كان يملك المليارات. جعل الله خلي بالك من فقره هذا الكلام يعني. ما فاقر بين عينيه يعني ايه؟ يعني شارب البحر ها؟ لا يزيده الشرب الا ايه؟ الا عطشا. الا عطشا. لانه مالح، مالح يعمل ايه؟ فده محب الدنيا. لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع. ها. سبحان الله. <تصفيق> هي كده سبحان <تصفيق> الله العظيم. يعني <عزيز. تصفيق> ف, ف لكن لكن المؤمن غناه في قلبه. فلما الإنسان يخرج الدنيا من قلبه يضعها يلي. أول شيء في يده، وبعدين قال يطلق له بصيرته. كان محمد بن سيرين لما يخرج لصلاة العصر أو المغرب الناس ينظرون إلى وجهه فيسبحون الله من مخايل النور التي على وجهه. يا يا الله إيه هذا النور ده؟ إيه طب من إيه؟ هذا هو الحال شيخ. الحسن البصري كان أسمر أو قريب إلى ما بين السمرة إلى السواد رضي الله عنه. فكان كده في الدرس عليه بهاء غريب. فيقول يا بصري عهدناك ادم البشره، انت اسمر اسود ايه الخير اللي, إيه اللي, إيه اللي عليك ده سبحان نور الله. الله يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. يا سلام جرب بس وانا الكلام لي الاول قبلك والاخوان والاخوة, والإخوة المشاهدين. المشاهدين والمشاهدين والمستمعين والمستمعات يقولوا بس ايه ركعتين في جوف الليل بصفاء نيه بتجديد النية غيرة وسترها والله سوف ينحلاو اصل هي العلماء علمائنا كانوا كبار يقولوا إن ايه؟ يعني يعني تحس ولا توصف. يعني في مرحله الاحساس زي زي ما تستطيع وصفه تماما اقول لك اوصف ازاي اقول لك شيء. في اخي زجاجه العطر ده عطر جميل شو معنى كده؟ يقول لك يعني جميل يا سيدنا الشيخ؟ اقول لك يا شيخ عطر جميل. يعني ايه؟ بالله اوصفها انت كده صعب اوصف جمال العطر صعب او او رائحته صعب. العبقة الذكية هذه ايه تحس شما لكن ايه لا توصف كلاما صحيح هذه المحبة هذا هو الاحسان هذه ايه؟ علاقة علاقة العبد بربه لانه لان قال لك من ايه من غض بصره اطلق الله بصيرته طب يجرب المشاهدين كده اللي هو مبتلى بواحد ب ب ب ب ب ب ب اسمه ابو جازيد رضي الله عنه يحكي عنه ابن القيم <تصفيق> في كتاب ااا اظن صبر المون يقول هذا الشيخ يعني رجل صالح يقول اردت ان ادعو الله عز وجل ان يذهب عني فتنه النساء تعرف يبقى العم السكه دي تمام قلت وهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء فلما رايته ما دعا قلت يجب ان تتأدب مع الله يا ابي ولا تدعو بدعاء لم يدعو به رسول الله. السلام. قال: فرزقني الله عز وجل ان حجز بيني وبين فتنه م. النساء والله ما ادري ان كانت القادمه امراه او جدار. يا ف... الله هذا بدون لا يدعو من غير لانه صحح النيه هي ايه؟ تراعيها غيره وتسترها تضرفا ثم قال تصححها تحقيقا. اللي ايه الاحوال الاحوال نعم يعني انت ربنا رزقك حال يعني ايه حال؟ يعني تقرا قران كده مثلا مثلا مثل. في بعض الصالحين عاهدناهم ونحن نجلس عند اقدامهم عندما كانوا يعلموننا يقول لك اولاد يا يعني شباب تشمون تشمون الرائحه الزكيه هذه؟ يا اخي والله آه ما نشوف. لكن هو يشم آه. هذا حال عم. واحد يشعر كده بخشوع اثناء الصلاه مش عايز يخرج واحد من الصالحين قال والله نشعر بلذه الشيء. شجعت نفسي ان ادخل الصلاه 20 سنه ثم اردت ان اشجعها للخروج منها 20 اخرى ها يا الله ازاي؟ ابدا خلاص يعني هو خلاص دخل هو زي ايه؟ فضل يصعد يصعد لغايه ما القمة للقمه ولما وصل القمه صار فوقها يعني كان إيه؟ يجاهد نفسه الله في اول عشر ب... سنه 20 سنه هو يجاهد فوجد حلاوتها بعد كده عايز يخرج مش عايز خلاص خلاص لا لا يرضى بالله بديلا لا يرضى عن الله بديلا سبحان ثم تاتي الى الاحسان في الوقت ودى النوع الايه؟ الثالث مه. انت دلوقتي ايه؟ الاحسان في القصد والاحوال الاحسان في الاحوال ثم الاحسان في الايه؟ الوقت. في الاوقات الا تزايد المشاهده ابدا يعني ايه؟ ألا تزايد المشاهدة ألا تزايل، لا تترك، لا تترك المشاهدة أبداً. تشاهد إيه؟ تشاهد نعم الله عليك. إيه أكبر نعمة؟ أكبر نعمة ممكن تقول عنها، نعمة الإسلام. صحيح. صح ولا لأ؟ نعمة. ولا في نعمة أكبر من نعمة الإسلام؟ مش الشافعي كان يا ربي رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، رزقت الجنة وأنا أسألك؟ طيب. نعمة. نعمة. طب ما تقلب الصورة. خلي واحد مش مسلم. واحد من غير إسلام. طب في ساحة الأزمات يعمل إيه؟ يقول يا بؤسة من ليس له رب يجريك كل واحد يا, يا بؤسة, بؤسة من ليس له, له رب طب ساعه الازمة يعمل ايه مالوش رب ها؟ له ايه سبحان الله له ماذا له يعود لمن لا اذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء وان فقدت جانب الله فقد فقدت كل شيء وما عوضك عن الله شيء انشاء حكم في حياتك هي كده ان كسبت جانب الله خلق. ياخد واحد يقول لك ده انا خالي المسؤول الفلان ده انا ابن اختي مش عارف ايه. ده انا ابن عمي طيب. ساعة الازمة. ابن عمك هذا جاله مرض. خارج الدولة. لن تراه. الساعة 3 بالليل. لكن لما رب العباد الساعة 3 الثلاثة, الثلاثة قبل الفجر بساعتين تقول يا رب الملائكة لك خلاص ده مش مش مواعيد العمل؟ لا. حاشا لا. لا. لا. لأن بابه مفتوح بل بالعكس. إن بابه ليس له باب وليس عليه بواب. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة بس العبد يلح في المسألة يلح في المسألة يا رب خليلك سيلقى في النار هي القضية كده إيه؟ لأن تعودت الملائكة سماع دعاء الخليفة تعودوا عليه يونس لما تعودوا عليه قال يا رب صوت معروف في مكان غريب سبحان الله بقى أنت ليك رصيد عند إيه؟ عند الملائكة عند فلما يكون رصيد يبقى هم شفعاء عند الله ألا تزال المشاهدة أبدا يعني يعني دايما تشاهد نعم الله عليه فلما تزالش نعم الله تيجي الابتلاءات، ليه الصالحين كانوا لما تنزل عنهم يفرحوا؟ ها؟ الله يروح واضع الابتلاءات دي جنب النعم، يقول لا إله إلا الله. شوية انفلونزا ولا شوية مرض، طب ما أنا دي 40 سنة صحيح، أنا عشت خمسين سنة وأساليب، إيه يعني لما يكون سنة مرض؟ سنتين مرض؟ شوية مرض، إيه مشكلة الله، بالعكس دب دب إيه؟ ليك إيه إيه حالتين إيه؟ شفيته، الابدلته لحما خيرا من لحم ودما خيرا من دم وصار على الارض تشير الملائكة اليه هذا هو الطاهر الشريف سلام. طب مات يموت شهيد ومن الشهيد قالوا اللي يروح يقتل لا لا لا لا المبطون شهيد والمطعون شهيد والمتردي شهيد والحريق شهيد والهدم اللي واقع عليه البيت شهيد واللي في حادث السيارة سبحان الله ثم قال والمجاهد في سبيل الله. والحمد لله شؤداء أمتي كثير لا لا. هذا شيء عظيم جلك المرض الله اكبر يبقى تمشي كده وانت ايه وأنت بخير. لان الله كتب للمريض هذا درجة عنده لم يصلها عمله اوضحها أكثر. ازاي يعني مثلا يعني مثلا مثل كتب لهذا العبد درجة تسعين عمله الى ان يموت لن يصل الى ستين <تصفيق> يتحقق مراد الله كيف يبتاله أيوة يأخذ ثلاثين مع الستين بعد تحقيق مراد به. يا سلام. وإذا أراد الله شيئاً كان. إذا يعني شيخ المرض في كثير من الأحيان نعمة. في كل الأحيان. ليس في كثير. في كل الأحيان. ليه؟ ليه؟ لأن أنا لما أعيش مدة لا أمرض لا أست لا أستشعر نعمة الصحة. صحيح. هذا أمر. يعني الآن المشاهدين جالسين الآن إيه؟ يشاهدوننا في البيوت عاملين كده، صح؟ صحيح. هذه هذا الجلوس إيه؟ نعمة. متى يستشعرها؟ عندما لا يستطيع آه الله يرضى عليه لما يشاهدنا هاي. وهو نائم او لا نستطيع نحن ان نجلس هكذا او عندما لا يستطيع مشاهدتنا او لا نستطيع مشاهدة خلاص او او او هو سبحان الله يغلق عليه هذا الباب او يكره هذه المشاهدة فمن كرم الله ان يحببك لما ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك عايز تعرف مقامك عند الله يا حسن يا بصري كم انا عند الله؟ قال كم الله عندك؟ يا سلام هيك انت الله عندك كل شيء يبقى انت عند الله كل شيء والله سبحان الله الدين عندك اخر شيء خلاص انت لا تساوي في الدنيا شيء اذا اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك لما يقيمك في طاعه في تعليم الناس في محبه مجلس علم محبه العلماء الذب عنهم رفع الايات لا اله الله الحكم بالعدل اداره المؤسسه بما يرضي الله تقوى الله انكار الذات ده ده ده. فأنت, فانت عند فأنت الله فانت عند الله كبير لكن واحد ثاني لا يحبب إليه الطاعات تفتح له باب يهرب تفتح له باب المعصية سبحان الله وإذا ذكر الله إشباز قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الذين من دونه إلا هم يستبشروا ف... فالإحسان في الوقت ألا تزايل المشاهدة خلي المشاهدة النعم دايما إيه أمامك أمامك سبحان الله ولا تخلط بهمتك أحدا خليك مع الله بس اوعى الهمة بتاعتك تقول إيه تقول لا لا أنا عندي أولاد أنا عندي عزوة، أنا عائلتي فلان، أنا مركز اجتماعي، أنا مرموق، أنا رجل مشهور، أنا لا لا لا يوكلك الله عز وجل لهذه الأمور الله يرضى عليك، فمن استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. شوف ما زرعت تحصد. قلت لك هذه الإشارة من قبل. ضرب إخوة يوسف يوسف على يديه عند البئر كي يقع تستبدل الأحوال يصير يوسف على عرش مصر وياتي اخوته الذين ضربوه بايديهم ليمدوا ايديهم يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه المزجاه فاوفي لنا وتصدق علينا ولذلك انا اقول لك نصيحه ولكل المشاهدين والمشاهدات اجعل من الحجاره التي تقذف بها مبنى تصعد فيه الى جوار الله سبحانه يا سلام اوعى ابدا تهتم بما لا تقذف الا الشجره المثمره وكن مع الناس كالشجر يغذفونه بالحجر فيلقي اليهم بالثمر حتى الزهر كما قال ينفح بالشذا حتى انوف السارقين. طيب سارق الزهر <تصفيق> لا يشم منه الا راح طيب ولا يقول له والله ما دام سرقتني انا هطلع لك ريحه ابدا تمام. <تصفيق> طيب شيخ انا يعني اريد استطراد هنا في هذا ما الموضوع ما ما. وان نوصل هذه الكلمه وهذه النصيحه اللي ذكرتها للعلماء للمعلمين للمربين لكل يعني من يقذف في هذا الزمان. علمنا علماؤنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تهمه عن نفسه قط عليه الصلاه والسلام هل ورد اليك ولا لحد من المشاهدين والمستمعين ان ان انا لست بمجنون انا لست بكاهن انا لست بساحر ابدا هل قال هذا ورد في حديث حتى لا ابدا ليه؟, ليه؟, ليه لان امامه مهمه كبرى امامه مهمه كبرى ايه هي تبليغ دعوه الله الى عباد الله هذه مهمة العلماء والدعاه والمصلحين لا يهمهم أبدا ولا يضرهم أبدا كيد كائد ولا حقد حق لأن الذين يهاجمون العلماء هم يهاجمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ورثته وهؤلاء للأسف كما أن الحسن البصر لما قال لمن اغتاب أحد المسلمين عنده قال أنت فشركت فتوحات كذا فتوحات كذا قال له لا أبدا قال له سلم كل هؤلاء الاعداء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم ولحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة ما انتقص أحد من عالم رباني إلا والعياذ الله كانت نهايته سيئة وفي ناس متخصصين للأسف في الهجوم على العلماء وربنا يهدي لان دي يبدو موضة العصر السنتين الأخيرتين يعني, يعني فضل الله يعني ساعد العلماء كثيرا بهذا الهجوم و درجاتهم عند الله عز وجل لانه لانه سبحان الله ما هم هم هم يعني يعملون لله وكل بني ادم خطاء ولا قدسيه أحد وكل الناس يؤخذ منه رد الا رسول الله صلى البعض الشيخ عندما تكثر عليه هذه الشتائم خلينا نقول والملاحظات والانتقادات ربما يجد في نفسه ضعف او فتور في الهمه او يقول مالي ولا الدعوه مالي ولا لا, لا, الدين. لا, لا انا اقول له ان لم تهاجم وصحح نيتك مع الله انت شجرة غير طارحة شجرة غير مثمرة لولا انك شجرة مثمرة لولا انه كثر شانئوك وحاقدوك ومنتقدوك لابد لابد ولكن نحن اذا وعظنا بـ بـ بـ بـ بـ اذا اردنا ان نعلم فالنصيحة على الملأ فضيحة، لا تجد صفحة في صفحات الانترنت صحيح أنا مش عارف الرد على فلان وفلان، الذب في فلان وفلان ويا ليته مش... كان رداً أحياناً ه... شك... ه... شتاء هذا همو... هاد... تشهير بال... بال نحن ما زلت أؤكد لا نريد جماعات تنطح ولا جماعات تشطح، نحن نريد وسطية تنصح بس الحمد لله ان شاء الله طيب شيخ نعود مرة أخرى ذكرنا الآن آه الإحسان في القصد والإحسان في الحال والإحسان في الوقت تعال, تعال إلى يعني يعني كيف أترقى في درجة الإحسان نفسه عشان أطلع في هذه الدرجات م. أول أعلى الدرجات ما يكون الإحسان لله يعني لله يعني سيدنا علي لما أراد أن يقتل عدوه بصق رجل عدوة فأغمد على وجه شعره فأغمض عليه السيفة قلو يا منك أنت خلاص تأفوز بي قال كنت اريد قتله لله فلما بصق على وجهي خشيت ان يكون انتقاما لنفسي. ده؟ هنا تصحيح النيه. صحيح هو ده المحسن. والاحسان ده ما يجيش كده يعني فجاه الاقي نفسي محسن لا. لازم في امور مبنيه من قبل عايزه و... تربيه وعايزه تهذيب احنا ما نحصل على لاعب كره قدم ولا لاعب كره سله الا بعد يعني سنوات من التدريب العنيف والخبراء والمتخصصين والمتخصص في العضلات والمتخصص في مش عارف حمض اللاكتيك وحمض مش عارف ايه والعضله دي مش عارف وده ينفع يلعب ساعد ايمن ده ينفع في في منتصف الفريق كبير نشيده العطاءات او المعطيات اللي امامه طب اذا كان هذا فما بالك بمن يحسن لله سبحانه وتعالى اول شيء ما كان في جنب الله سبحانه ان تحسن في جنب الله ان تطبق شرعه ثم ما كان في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تنصر السنه كل ما صرت انت محسن سبحان الله ولك اقول لك أقولك شيء تفضل الناس تدعي الاحسان خلاص نعم وانا لا ارى صوره عمليه في لا في البيوت ولا في المجتمعات اقول ازاي؟ زوج يعني شانين العصبيه مثلا زوجته فيها شيء من العصبيه هي مثلا 20% وهو 70% لما نجمعهم على بعض اشتعل البيت خلاص ياتي مرة تخطئ وكلنا خطاؤه ولا ايه؟ نعم. أو هو يخطئ طيب يجي هو اخطا يستسمح لا تقبل يستسمح لا تقبل فتثور عصبيته اين الاحسان هنا؟ اين احسانها؟ العكس نفس القضية طيب هو اخطا وخلاص احنا دل... في أولاد في بيت في عشرة في في في في صبر في في احتمال الأذى الله هو هو حسن التباعد ده ده عبارة عن كلام ولا عبارة عن عمل؟ فأين هو؟ أين الإحسان؟ أين الإحسان في العمل لما كل واحد يعمل دسائس ومؤامرات روح لرئيس المؤسسة؟ خلي بالك فلندا فلان كذا فلندا فلن لا لا لا لا بأربعة وجوه يقول لك كلام وعند مش عارف إيه يقول كلام وذهب إلى معالي الوزير وقال كلاما وقدم سبحان الله العظيم واحد راح للحسن البصري قال فلانا أن اغتابك قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يعني ما فيش رسول الشيطان غيرك يا أخي سبحان الله فتظهر هذا رسول الشيطان شوف في فرق بين رسول الخير وفي <تصفيق> فرق بين رسول فهم نعم شيخ وكما يقول بعض يعني من حدثك حدث عنك هو 100% من نم لك نم عليك 100% 100%, 100, 100 هذا هذ... ولذلك انا اريد ان اقول نريد ان نفعل الاحسان تفعيلا عمليا في حياتنا بس لان لان الاحسان احنا غير مكلفين بالاحسان خلي بالك بس من احسن احسن الله اليك شو بقى احسانك انت واحسان الله ولما يصير الاحسان عندك ملكه صرت لا تضيق ذرعا بمن ينتقدك ولا يهاجمك بالعكس تحسن إليه. تفرح. تحسن لأنه ما شاء الله أحمد بن حامل فضل يعاني. اللهم مرحم المعتصر. يا سبحان الله م. لو كان لي دعوة متسجابة لجعلتها للحاكم. قال هكذا علماؤنا. نعم نعم نعم. طيب شيخ انتهينا من درجات. ال لا, لا ما انتهينا بس إحنا نتكلم. لا يعني أريد أنتقل عنوين. إلى آخر. انتقل محور, آخر محور آخر يعني. آخر. انتقل جميل. انتقل. طيب. هذه الدرجات نا. نريد الآن أن خلينا نقول نشاهد صور هذا الاحسان. طيب تعال هناك الاحسان صور, صور. ما هي صور؟ ادخل على كتاب الله عز وجل. نعم. تعال الاحسان جاء في صور كثيره. اول شيء صور الاحسان هو عباره عن التوحيد الخالص لان الله سبحانه وتعالى ايه؟ يعني يعني هل جزا فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ليه؟ لانك لما تحسن تحسنه لمن؟ اساسا لله. اقول لك وزير او مسؤول أرسل إليك مدير مكتبه. كويس؟ أنا السكرتير الشخصي لمعالي الوزير. نعم. فأنت عندما تجله وتحترمه، إنما تحترف به من؟ الوزير. الله يرضى عنك، ولله المثل الأعلى. سبحانك. الإنسان اللي جارك ده خليفة من؟ قال إني جعله في الأرض. في إيه؟ خليفة. عبد لمن؟ لله. لله. فإن أكرمته فأنت تكرم رب العباد فيه. يا سلام. فإن وضعت هذه القضية أنها أكرم هذا لأن أنا لما أكون سبب في إدخال السرور على هذا الله عز وجل الله اللي خلى ربنا بيفرح بتوبة العاصي لله أفرح بتوبة أحدكم من إيه؟ من قضية الناقة والراحلة ودعوا عن السقاء صح ولا لا؟ يبقى أفرحوا أخطأ الله. مش الله انت انت تمام تمام سبحان الله أخطأ يبقى الله يفرح سبحان الله بتوبة عبده طيب لذلك لما أنت تفرح بعبد الله لما أتاك الله هو انت تكرم عباد الله والله يرفع عنك كرمه؟ ابدا واحد ماشي في الحرم يقول من وجد عقدا من لؤلؤ من وجد عقدا من لؤلؤ فواحد قضي ثلاثه ايام ما اكل ولا شرب. مسكين في عصر تبع التبعين. هذا عقدك؟ قال في نفسه يمكن ايه؟ يمكن يعطيني شيء. قال. وهو فقير وجائع. وجائع <تصفيق> ولا بيسوي هذا عقد قال نعم اخذ العقد ومشى. دائما الناس زمان كان حكايه الامانه تعاد الى صحيح وخلاص الناس عامل يقول لك اعطيني منها 10% 10%, 10, 10 شوف ناس بيفعلوا في الحياه اشياء ما وش بان 10% مقابل الاحسان مقابل ايه لا لا لا ما ما احسان ولا لا مقابل للواجب مقابل البيع والبيع اشرح هذا مع الممع ف خلاص يعني شيخ خلينا اساسا كان بامكان واجد العقد هذا. من يجد العقد أن, أن يبيع العقد. أن, يسا... طبعًا. أن ما يرجع العقد. لا يساوه. يساوه. يطلب مقابل. أنا أعطيته أعطيني 25% من تابعه. بدل ما يفقده كله يفقد ربعه. صحيح. مرت الأيام وذهب إلى ساحل البحر عند جدة ركب سفينة مبحرة وأرفعت به إلى جزيرة مع ناس. فريق مسجد دخل يصلي فارتفع بصوته قليلا فاكتشف ان صوته جميل اها <تصفيق> تحفظ القران قالوا الحمد لله تعلم اولادنا اعلم اولادكم جاله شغل فورا فورا جميل بركه القران بركه القران, <تصفيق> القرآن. الله اكبر والله كم اكرمنا كتاب الله, أكرم الله. حرام <تصفيق> ومن اكرم كتاب الله اكرمه منزل الكتاب المهم فالمهم. المهم قالوا طب انت تعلم اولادنا ما ينفعش تعيش وصينا كده فين زوجتك فين اهلك انا بي زوجه قالوا خلاص ما زوجه خرموا فاخيروا برك فادخلوها على بيت فيه جارية فدخل هو ما شاف يحملق اليها قال لي يا شيخ تعمل حافظ القرآن يعني انت لك نظرة اه صحيح حلال بس مش بهذا البند ابزعت الجارية قال ما ما ابزعتها انا انظر وكاني رايت هذا العقد من قبل في عقد في رقبتها كان والله أص... ابوها رحمه الله عليه كان بيحج من سبع سنوات او من سنين يعني وكان يدعو الله سبحانه وتعالى دايما في كل صلاه اللهم زوج ابنتي من شاب صالح كالذي وجد عقد يا سلام هو لما زوجد... صاحب الامانات اخذ العقد بصاحبته فاصبر فاصبر لك فضل الله فضل الاحسان هو للاحسان سبحان ربما عنصر. لو اخذ العقد في يومها او أخذ او ساوم حتى او ساوم وبعد الاكل انتهى فهل جزاء الاحسان الا الاحسان ثم ياتي الاحسان في القران بمعنى الايه النصر والغنيمه إن تمسسكم حسنه تسوء, تسوء فتيجي هنا في الايه الغنيمه حسن جبنا في ايه في نصر الاسلام هذا الاسلام سبحان الله شوف الاسبوع الماضي كنا في مؤتمر في جنوب افريقيا عن الايدز ابن <تصفيق> احمي امه المسلمين امين يا رب امين يا رب امين يا رب العالمين المؤتمر الأمم المتحده وتتساءل الجهات العالميه من علماء المسلمين كيفيه حمايه المجتمع من الإيدز. كم تشعر حسن بعزه الاسلام ان الاسلام هو الذي يحمي البشريه اذا ارادت البشريه الحمايه في كلمه الافتتاح كنت اقول ان رب العبا سبحانه وتعالى يقول ليظهره على الدين كله مش معنى ان يظهره يعني الستة مليار يدخلوا في دين الله لا عند لحظة الازمات لا يختار العالم الا ما في دين الله عز وجل يعني ربنا لما حرم ارتكاب الفواحش وحرم اتيان في الحال وحرم, وحرم كذا وحرم كذا وحرم كذا وسبحان ما ظهر منها ووطن كل هذا ايه ما هذا الوقايه منها فلو سار الانسان على المنهج خلاص كرم الله نعم. فانظر الى نعمة الله الكبرى هذه نعمة ما بعدها نعم يأتي نعمة. أيضا بـ بـ بـ بـ بمعنى الـ الـ بمعنى قول المعروف ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ها يا ريه. ادفع بالتي أحسن. النتيجة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان. كأنه ولي حميم. طب الواقع يقول ايه؟ سيدنا الشيخ ده أنا رحت لعمي زي ما أنت قلت ودفعت بالتي أحسن قط قطب جبينه في وجهي وطردني وقال لي أنت بخيل زي أبوك وأنت حرامي زي أبوك وأنت كذا وكذا. يبقى فين يا عم الشيخ؟ اقول له لا لا لا لا ادفع بالتي احسن هذه جانب, جانب المعادله نتيجه المعادله ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي انت لو دفعت باخلاص نيه كانت النتيجه لكن انت رحت رجل لقدام وعشرين رجل ريد رحت وانت ما عندكش نيه روح الشيخ اليقين, و... اليقين ضعيف بقى. اليقين ضعيف او ذهب ليجرب والله لا يجرب معه أبداً. لابد ان تتعامل مع النصوص القرانيه بيقين بيقين مش يقوله له سيدنا الشيخ انا سمعتك تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجه طب وما في ايه؟ يقول طب ايه اجعل لي مخرج وانا اتق الله طب <تصفيق> طب هو <فت>. هو عايز <تصفيق> عايز ياخذ النتيجه من قبل ان يزرع اليه أن إيه؟ مش عايز مش عايز يتعب مش عايز يتعب فكر ان هي بسهوله سبحان الله ثم من الحسنات في القران قول المعروف ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، هي كده ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه، مش في ناس عايزين الشر قبل الخير؟ طب يا عم بتستعجل ليه؟ واحد عنده عرس. طب عايز تدخل على ابنك من اول صفحه، خير ولا شر؟ يقول عايز تدخل خير. طب امال ايه المغالطات الشرعيه اللي حصلت؟ ايه الاختلاط؟ ايه الفوضى؟ ايه ال... في ايه؟ في ايه؟ ما تمشي تبع المنهج. عايز تعمل عرس يسلمي؟ يقول اه، كانك ارسلت بطاقه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام هل يحضر ام لا يحضر؟ لما ينكشف حل الوضع عليه الصلاه والسلام جميل هل حق. هل في مخالفات شرعيه؟ هل يحضر رسول الله؟ من يحضر لله الرسول رسول الله ان يحضر اللي. سبحان الله لا. اللي خلى مش مش ابو بكر دخل شتم مره والثانيه والثالثه فابو بدأ يرد فالرسول ترك المكان قال رسول الله انا اول مره سكت وثاني مره سكت بدأت ارد من المره الثالثه قال وكل الله عنك ملكا يرد فلما بدأت في الرد ذهب الملك وحضر شيطان وانا لا احضر اجلس في مجلس يجلس فيه الشيطان. تفهم إلى إلى, الى الى الى الى الى هذا المسلك، لكن لما لما تنظر في كتاب الله عز وجل تجد معاني الاحسان واسعه. كيف نستجلبها؟ اول معنى من المعاني سبحان الله قال ايه؟ اول معنى هو معنى الصبر لان الاحسان قام على ايه؟ على صبر. اوعى تظن ان الصبر ده شيء هين، ده نصف الايمان. <تصفيق> ليه انت تحسن الى زوجة زوجتك هذا سؤال لكل مشاهدين رغم انها تسيء اليك هو ده مقام الاحسان هو ده مقام الاحسان والتعامل بالفضل ما, ما ايه اصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين يبقى الصبر ايه محسن محسن, محسن. محسن. محسن. لأن كيف يضيع عارف يعمل ايه ساعه ما تصبر على زوجتك وتعاملها بالاحسان <تصفيق> احد امور ثلاثه اما ان يهدئها لك وهذا المراد خلاص واما ان يصبرك عليها وهذا امر طيب ايضا حل نعم تمام نعم. واما ان ترتفع على درجات عند الله عايزين يا الله اريد <تصفيق> يعني اذا هذه هذه درجات سبحان الله حتى في الطلاق شوف في الطلاق وفي النصاب يقول لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء المهم يعني يقول ايه يقول متاعا بالمعروف حقا على المحسنين يعني متاعا بالمعروف؟ يعني امسك بمعروف أو تسريح بإحسان. الحسن. ده على من يصنع هذا؟ لا يصنعه إلا محسن. عارف إيه؟ ولا أنت حقك كام؟ 50 يكون 60. وبعدين أنت طلقت ليه أنت مالك؟ أنتوا ليه انفصلتوا أنت مالك؟ إيه دخلك أنت؟ هذا هو الإحسان. مش أخبارها على على الإنترنت. على الإنترنت؟ جمعية فضائية. لا هذا ولا إحنا يا ابني شوف إحنا نتزوج على الإسلام ونطلق بعيداً ونعيش بعيداً عن الإسلام ونطلق بعيداً عن الأديان. <تصفيق> <تصفيق> ها تاني دي؟ نتزوج على الاسلام؟ اه اه ونعيش بعيد في الزوجيه بعيدا عن عن عن, عن, عن الاسلام ونطلق بعيدا عن الدين كله. آه هو هل من الدين ان أنتقف الطوابير المطلقات وطوابير المخترعات امام القاضي عشان يقعدوا يقنعوا في في إيه؟ هو يعيش ولا مش يعيش آه لا. هو يريد ام لا يريد؟ صحيح. آه فهذه مصيبه مصيبه اه سبحان الله العظيم اذا آه. لا يفعل هذا مع زوجته او مع طريقته الا محسن. الله يرضى عنك ما هو كما ما... ورد في الايه كده نخرج محمد بايد على المطاعم بالمعروف حقا على المحسنين لان المحسن يعرف ان هذا حق عليه ان لازم يتعامل بالاحسان عشان ربنا يحسن اليه مش قالوا القرون واحسن كما احسن الله اليه ولا تبغي الفساده في الارض يبقى الفساد جه منين إيه؟ من عدم الاحسان الله يرضى عنك الله يرضى هو لما لما لما لم يزرع شجره الاحسان ها خلاص خسفنا به وبدار الارض عارف الان ايه الخسف هالخسف منع بوجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحمد لله الحمد, الحمد, الحمد لله رب العالمين. لكن الخسف ايه؟ خسف الخلق. خسف الخسف الحالي الان الخسف الحالي اللي هو اللي هو ايه؟ اللي هو الضياع في التيه. دخلنا التيه وما خرجنا بعد. نحن نريد ان نستخرج امتنا من التيه. بأيديكم يا الشيخ الله يرضى عليك يا ابن ربنا اضعف من هذا الموضوع. ت ت حتى في امر الديه. القتل قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإيه؟ بإحسان. بإحسان. إذا نجح يحسن، تعتمن عليه وسبحان الله العظيم في في كل في في مجاهدة الناس الذين ينفقون أموالهم وفي... في في الآخرة المحسنين، سبحان ينفقون أموال في السراء والضراء والكاظمين الغاية والعافين عن الناس والله يحب الايه؟ المحسنين. المحسنين، آل عمران الله يحب المحسنين سبحان الله يا. لا تجد إلا في محسن لا تجد كل هذه الأعمال إلا في محسن ف... فأين نحن؟ سبحان الله تعالى في الحوار. محمد محمد يقول ايه؟ قل عبادي يقولوا التي هي احسن. تبقى تقول الحسن. لا, لا. انا عايزك تقول الايه؟ الاحسن نقي الكلام نقي الكلام امال عائشه كانت تعطر الدرهم ليه؟ يقول انه يقع في كف الله الله اكبر. اكبر ليه تضع على الـ على الـ على الشيء على الـ الـ الشيء المرتفع عشان الفقير لما يجي ياخده ما يقولوش يده سفلى لا ياخده من ايه؟ حتى يتعود ان تكون يده عليا. تربية، صدقة مع تربية يا سلام اهدى حظوة، اهدى سبحان في في في التحاور مع الآخر سبحان الله ولا أهل الكتاب إلا إيه؟ إلا بالتي إيه؟ أحسن أحسن، تجادل أهل الكتاب تقول له أنت كافر، تقولك وأنت كافر ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوًا فيسبوا الله عدوان بغير الله عدوان. عين ما هو كده ما نعم. هو أنت أنت ولا يسبن أحدكم والديه، قالوا يا رسول الله كيف يسب أحدنا والديه؟ قال لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب امه، صح ولا لا؟ صحيح تمام تمام هناك ايضا صور اخرى والله عندك صورتين باقيتين يعني احنا بنضرب امثله تلاقي في الخصومه ولا تستوي الحسن. خلاص حتى في الخصومه لا. حتى في الخصومه نعود شيخ للصور هذه طيب. طيب. لان الان يعني وقت الفاصل اذا مشاهدينا الكرام نعود بعد الفاصل. طيب. اهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مره اخرى واهلا بك فضيله الشيخ إياك طيب. طيب. الله شيخ انا اعذرني على المقاطعه، قاطعتك وانت تحدثنا عن بعض الصور، صور الاحسان في القران باقي. الكريم. قلنا ان حتى في معامله اليتيم. انا عندي يتيم وانا وصي. عم او خال او او إيه سبحان الله قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يبقى يجوز الاقتراب من مال اليتيم بس ايه؟ بالتي هي احسن. يعني بالتي احسن يعني من كان غنيا فليستعرف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى قوانين الله. لا. الاب يموت. خلاص يعملوا العزاء أضواء وتكاليف وإلى آخر ونشرة في الصحف وعزاء صفحتين وثلاثة ومائة ألف ومئة ألف فأخي خالص يجي العم للأرملة وأم, وام اليتامة لا والله عايزين 200 ألف يعجين 300 ألف ليه تكاليف الدفن والعزاء آه. هذا يأكل في بطنه نارا هو وكل من عزله عمر الله يرضى عليه بصحابي ينازع فخرجت روح قام عمر اطلق مسرجه قال يا امير المؤمنين تتركنا في الظلام قال صار للورثه حق في هذا الزيت اتريدون ان تطعمونا نارا في اجوافنا يوم القيامه لهذه الدرجه الضوء اللي. النور فكيف ازاي يعني ازاي مال الديتين. الا ما اليتيم سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين انا وكافر اليتيم هاتين سبحان الله حتى الاحسان في العلاقات الاجتماعيه واذا حييتم بتحية فحيوا فحيوا بأحسن منها او ردوها شوف شوف عدوه الاسلام وصلت لغاتفين تخيل ان في بيوت الراجل يلقي السلام على زوجته او الزوجة يلقي السلام على لا يرد السلام لا لا لا في غرفة اخرى روحنا في غرفة ثانية هو تقول له وهو يقول لا لا لا لا انا مش عارف أنا بالله هذه قبور هذه قبور لان ضيقوا صدوره وتبخر الاحسان منها فصارت بيوتا في القبور. انا اعتبر ده قبر كبر على اهله اربعه. شيخ حتى يعني بعض الزملاء احيانا في العمل يدخل احدهم فيؤدي التحيه او يسلم. ايوه. الاخر كل يوم نسلم خلاص كل يوم نلتقي. لا حول ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه <سؤال> اذا فرق بينه وبين الصحابي الذي يسير معه شجره ثم التقي مره اخرى يقول عليه الصلاه والسلام السلام, السلام عليكم ورحمه الله. عليه الصلاه والسلام. هل هو كان ناقض ثواب سيدنا الحبيب؟ عليه الصلاه والسلام. بس يعلمنا نحن. يعلمنا نحن. القي السلام على من عرفته وعلى من, من لم تعلم سبحان الله، هذه بعض من الصور إذا الإحسان في كل شيء الشيخ في كل شيء ليس أنت ذكرت الآن مجموعة كبيرة من الصور الإحسان في المعاملات مؤاملات اليومية نعم مع نعم الزوجة نعم مع نعم نعم في الطلاق نعم في غيره نعم لأنه ذكر الإحسان في أكثر من 66 موضع في كتاب الله عز وجل الله. يعني لو أحببنا أن نعددها كلها لما نتجن إلى نعم نعم برنامج خاص نعم طيب نعم شيخ ايضا اريد ان تذكر لي اذا كان هناك يعني صور من الاحسان او ذكر الاحسان في السنه النبويه. الله اكبر الله اكبر لما لما جاء الرجل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج صح. معه قال لك والدين؟ قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما كما ورد في صحيح البخاري فاحسن الاحسان سبحان ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا على وحد شفرتك والح ذبيحتك لو ما الشفره واخذت ذبح مده طويله الميكروبات تتناثر في الدم تدخل في انسجه اللحم فيصير اللحم موبوء وفيه امراض تضر اكله واذا لم ترح الذبيحه تحصل لها هيجان، هيجان يخلي الميكروبات تتناثر في الدم كله تدخل في انسجه اللحم سبحان الله العظيم اثبتت كل هذه الابحاث العلميه الدقيقه اللهم صل الله. على سيدنا لا ينطق عن الهوى سبحان الله قالوا كي... قال كيف اعرف انني محسن يا رسول الله كيف اعرف أنني مسيء شوف الصحابي الجديد طب اعرف ازاي ايه ميزان يعني قال ان قال جيرانك انك محسن او انك احسن فقد احسن وان قالوا انك قد اساء فقد اساء رواه ابن ماجه وصححه الحاكم مقياس هذا الناس مقياس اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر، ومعاملوه في الاسواق، فلا تشكوا في صلاحه. ثاني. جميل. جيرانه في الحضر يطنع عليه، ورفقاؤه في السفر، نعم. والله ما احلى رحلته، سبحان ومعاملوه في الاسواق، والرجل صادق فيما يقول، ثم قال صلى, صلى الله عليه وسلم في النهايه لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، هذا احسان اخر. الإحسان إحسان الظن بالله, بالله وأن, وأن تحسن الظن بالله أن تحسن العمل إن قوما غابتهم الأمني يقولوا نحسن بالله الظن والله لو أحسن الظن لأحسن العمل نعم طيب شك نعم أه هل هناك فرق بين الإحسان والعدل طبعا هو, هو العدل أن أخذ حقي وأعطيك حقك لكن الإحسان أن أخذ أقل من حقي وأعطيك أكثر من حقك جميل إذا, اذا هناك امثله مثلا نعم أه لو مثال لو مثال مثلا تعال حق زوجتك عليك ان تطعمها وتكسوها تمام فتطاع اكثر من حقين تطعمها وتكسوها وتبش في وجهها ولا تمن عليها ولا تقبحها ولا تهملها ويعني تكون لينا معها نفس القضيه حق الزوج على الزوجه ايه ان تطيعه ولكن ان ايه ان تقدم يعني واحد يقول لي ان فيه ما شاء الله الاخوات في البانيا لما <تصفيق> تتزوج زوجه البانيه مسلمه يقول رجل فوجئت انا اول ما دخلت البيت بعد ما تزوج هو زوجة الالبانيه تنحني <تصفيق> المراه فورا لتخلعه الحذاء رجل هو عربي استحى يعني يا الله يعني قالت له لو ان امي علمت انني لم اخلعك الحذاء توقن انها ما احسنت التربية. دي. جميل شيخ اذا هذا احسان من الزوجه هذا احسان هي غير, غير مطالبه بالتربية. الله يرضى بدل. عليك الله يرضى عنك يعني سيدنا الحسين قدمت له احدى جاريته ورده. قال لا انت حره لوجه الله. قال يا ابن رسول الله انا ورده تعتقها؟ قال اعطتنا على قدرها ونحن أعطاه. اعطيناها على, قدر. على قدرنا. يا سلام هذا و... هو الاحساس ولما لما علي عبدين ابنه ابنه الاعرابي مثلا عنده شاتين فدخل الاعرابي قطيع غنم فالاعرابي نظر كده قال اتحب الاعراب يعني قال لا قال نعم يا ابن بنت رسول الله فهو لك قال يعني سبحان الله يعني هو لا يعرف هذا قال لكنني اعرف نفسي الله هو كده يا سلام يعني نعم نعم سعب. نعم طيب شيخ يعني انا بقي من وقت البرنامج القليل نعم. الان نريد أن نتحدث عن الخلاصة أو هدفنا من هذه الحلقة وهذا العنوان أيوة. أن نصبح من المحسنين يا رب يا رب يا رب طيب إذا نريد منك الآن فضيله الشيخ أن تعطينا خلينا نقول وصفة عملي أو منهج أيوة. منهج عملي أيوة. أيوة. لكي نصبح من هؤلاء المحسنين طيب أول شيء أن ألزم قلبي قضية التوحيد الخالص لأن الذي أمرني أو يعني الذي حببني في الإحسان إنما هو رب العباد عز وجل سبحانه انت عارف لما تيجي تعاقب واحد ها إل إيه إل يجعلك وأنت تستطيع يوقفك أن أن تعاقبه قال العلماء الرّبانيين لما علمونا الله يرحم من مات منهم وبرك من نعيش نعم قالوا نعم. أن تذكر إحسان الله إليك رغم إساءتك المتكررة أن تذكر إحسانات الله إليك رغم إساءتك المتكررة هو ربنا بإيه أنا أذب وهو يستر أنا أخطئ وهو يغفر أنا أتهور وهو يحلم سبحانه وتعالى. نعم. طيب لكريم إحسان الله علي أحسن أنا إلى الآخر. طيب يعني يعني أتمثل إيه؟ يعني إن إن إن يعني إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر لك. قدرة الله عليك. أنت لك سبحان الله العظيم ولذلك إيه؟ ولذلك أن الظالم لما لما يكون في في دولة من الدول ليه؟ الظالم صوت الله يؤدب به من يشاء من عباده. لأن يعني العبادة لما يتقوا الله رب لما يتقل في الحديث القدسي قول أنا ملك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك كلهم بيدي سبحان إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوه والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك واشغلوا انفسكم بدعاء ملك الملوك يكفيكم ملوككم. يا الله. انت اشغل نفسك بس بايه؟ بدعاء ملك الملوك، انا هتدعي, ل... هتدعى على هتدعي على الملك اللي يحكم ولا, اللي ولا اللي ليه؟ ليه؟, ليه؟ له الهدا... هدايته افضل. لو كانت لي دعوه مستجابه كمان. هدايته كانت... افضل لك لانك ما... ما زاده دعائك الا ظلما. ادعوا له يا رب نهديه، سبحان الله، فان يمتلئ قلبك بالتوحيد الخالص عشان تصير محسن. يعني انت خارج لا تخف الا من الله ولا ترجو الا الله ولا تنتظر احسانا الا من الله وخلي المسائل العلاقه بينك وبين الله عباده سبحان الله انسان يستجدي ويستعطف ويتملق فان الله يحب المدح سبحان حتى بالدعاء سبحانك اللهم احمدك استغفرك واتوب ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تثني بالصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الصلاتين مقبول ان شاء الله باذن الله هذا من كرم الله واحسان الله ثم ان يمتلئ قلبك <تصف> بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم وليس محبه <تصف> نظريه عمليه يعني عمليه زي يعني كيف يعني بولة. بولة اه لو الرسول ما كان كان يعمل في الزوجه المتعبه دي؟ يديها بالبوكس في وجهها ولا يخنقها ولا يرميها من لا يا خبر ده الرسول صلى الله عليه وسلم امنا عائشه خبطت الصفحة من يده من يد الشريف وقعت قطعا وهو غارت امكم غارت امكم اعرف متى تكون عني راضيه ومتى تكون علي غضبانه قالت خايفه يا رسول الله عندما تكوني راضيه تقولين الله ورب محمد او لما اكون غضبانه الله ورب ابراهيم فهذه يعني اذا هو دارس القضيه ولكن رغم ذلك ماذا صنع؟ وصل ببر السلامة بكل نسائه لبر السلامة. يعطي كل واحد حق سبحان الله فأن تكون محب ثم أن تقدم الذهب الباقي على الخزف الفاني. يعني اشرحها قال الحسن رضي الله عنه في حكمه الجميلة لو كانت الدنيا من ذهب فاني م? والاخره من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي, الباقي على الذهب الفاني لكن ما بالنا نحن نفضل الخزف الفاني على, على الذهب, الذهب الباقي, الباقي. وصلت؟ وصلت تماما سبحان الله جدا يعني الدنيا عباره عن ايه؟ خزف فاني. فاني بس بعض الناس يظنوا ايه؟ لانها ذهب يظنها ذهب, ذهب سوفان والاخره بعض الدنيويين يفكروا انها خزف بس ايه؟ هي الذهب بس باقية لكن حقيقة الأمر هي ايه ذهب. هي الذهب سبحان الله والدنيا هي الخسف فالعاقل العاقل يقول لا والله الذهب الباقي هو أفضل من الخسف الدنيا. سبحان الله أصبر <تصفيق> وأحتسب الله ده الولد وأبوه وأمه يصبروا عشر عامًا متصلة من أول صف أول ابتدائي ياخذ إجازة الجامعة ها الرخصة اللي يقول أنه حصل على درجة كذا الشهادة نعم 18 عامًا ما الذي صبرهم ها ايه اللي صبره اللي صبرهم السنه دي كلها؟ هذه الوريقه انتظار طب لما تنتظر انت ها؟ لما ينادي المنادي من مكان قريب او, أو عند الميزان يقول ايه؟ يقول ايه سبحان الله ياخذ كتابه منه وينقلب الى اهله ايه؟ مسرورة ويرفع هاء اقراوا ها كتابية اني ظننت اي ايقنت اني ملاق حسابية فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه سبحان الله الثاني يا ليتني لم اوت كتابي كتاب كتاب ولم ادري ما حسابي تضربها مثل بسيط نتيجه امتحانات اللائحه تحط الاسماء المتفوقين الحاصلين على درجه الامتياز الحاصلين على درجه جيد جدا الحاصلين على الان اولادنا يقول لك اي وبي ومش على الكلام الفارغ المهم والثاني يقول لك مقبول اللي عنده مواد الراسبين الراسب مش عايز يشوف يخبي من من ابوه امه الايه الشهاده ونفس القبيله وانا بالله الاعلى صوره من الصور دي هاء قرأوا كتابيه سبحان الله حتى العلماء شبه البرزخ تقدر تشبهه بايه؟ الأو... الاوائل متفوقين القبر حتى القبر نعم ناس متفوقين منتظرين خلف الكواليس ان تفتح الستار ليصافح وزير التربيه ليش... يسلموا على ايه؟ الشهادة حالته ايه خلف الستار؟ عايز الستار تفتح بسرعه عشان ابوه يشوف وامه تشوف واهله يفرحوا بيه والثاني والعياذ بالله لا مطل... يريد من الستار ان تفتح لا البيض. دي مش سّتار دي غرفه الاعداد مم. هو لابس البدله الحمراء ومنتظر وكل مره بتعدي الباب يقول ايه؟ هكذا حاله البرزخ المؤمن منتظر فرج الله والكافر والعياذ بالله رب العالمين نسال الله ان ان يتوب علينا فا ايضا ان يستكين قلبك لشرع الله يعني ايه يعني كل امر الله سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا ما تعرضش النقل على العقل أبداً. اياك ان تعرض النقل ايه القران والسنه, القرآن والسنة. نعم. خلاص، والعقل والعقل يعني عقلك سبحان الله العظيم وان تصبر على المكاره على المكاره هل هناك من وقت ولا انت خلاص خلص بقي تقريبا شيخ اربع دقائق اربع دقائق عندي دعاء جميل تفضل شيخ قاله الامام الحسين يوم ان استشهد في عاشوراء هذا الدعاء انا حقيقه يعني لا اخفيكم سرا كلما كنت في ورطه أو أزمة وما أكثر أزمات الدعوة أن أدعو هذا الدعاء فربنا سبحانه من كرمه يأتي بالفرج. دعاء جميل والله عشان الوقت. تفضل شيخ. اللهم أنت ثقتي في كل كرب. والله لو لو يكتبوا المشاهدين والمستمعين هذا الكلام يعني دعاء جميل. طيب. اللهم أنت ثقتي في كل كرب. هل لنا ثقة غير الله؟ أبداً. ورجائي في كل شدة. وانت لي في كل امر ثقه وعده كل امر لا شريك الا الله فكم من هم يضعف فيه الفؤاد تهجم عليك الهموم قلبك يضعف وتقل فيه الحيله ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو فانزلته بك وشكوته اليك رحت يا رب أرقته عندك رغبة فيه إليك عن من سواك يعني لا, لا أرجو إلا أنت يعني سبحان الله ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية يا رب العالمين ثم رزق الشهداء بعدها رحمه من. الله ورضي الله عنه شيخ نعيد من أجل إخواننا المشاهدين مرة أخرى اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي من كل أمر ثقة وعدة. فكم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، فأنزلته بك، وشكوته إليك، رغبة فيه إليك عمن سواك، ففرجته. وكشفته وكفيتني فأنت يا رب ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية يا رب العالمين. بارك الله فيك. في خبرة سابقة. الله خير. بارك الله فيكم. في نقطة. نقطة. أخيرة. نقطة وهي بأنك أوصيتنا وصية في نهاية الحلقة الماضية. أيوة. وكانت وصيتنا هي قراءة جزء من القرآن لمن لم يقرأ أو نعم. من لمن لم يكن يقرأ أو يضيف جزء إلى ما كان يقرأ نعم وصيتنا اليوم نريد وصية أيضاً في نهاية هذه الحلقة وصيتنا اليوم ربما تكون صعبة على النفس شوية علي وعلى الكثيرين وإن شاء الله ميسرة عند من يسر الله له أن نكف السناتنا في هذا الأسبوع عن مصيبة الغيبة وأن نعين إخواننا وأخواتنا على ألا يغتابوا أحداً نسميه اسبوع الغيبة او اسبوع النهي عن الغيبة مش اسبوع الغيبة يعني نطلق السنتنا لا يعني اسبوع النهي عن الغيبة الابتعاد عن الغيبة ان الا اغتاب والا اجعل غيري يغتاب الآخر. جميل اذا نتواصى بها مع اخواننا المشاهدين لعل وعسى وبذلك لو امسكنا السنتنا عن اعراض الناس لفلحنا وافلحنا وكنا من المحسنين ان شاء الله توظيف جميل اذا نسال الله عز وجل ان يعيننا على هذه المهمه يا رب الشيخ وايضا اخواننا المشاهدين انا اشكركم على حسن المتابعه وحسن الاصغاء واعتذر لكم عن الخلل الفني الذي حدث في رساله قصيره اس ام اس على امل ان يكون ان شاء الله معنا في الاسبوع القادم لكم منا اجمل تحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته